اللهم بارك يا رب عطيلين هاد الخيرات فين هو هذاك محمد عطيلين الخير تعال بغينا نشدوك مع الحولي هذا راه الحولي راه زين هذا جر. الله يلا زين زرج اللهم بارك الله اللهم بارك يا رب شيء ديال الله سبحانه وتعالى جر جر الله جر سي حميد حميد شر <تصفيق> اكبر اكبر اكبر حولي في الجنوب اكبر حولي في الجنوب هذا اللي شفت حاليا <تصفيق> <تصفيق> تبارك الله يا ربي اللهم بارك يا رب اللهم بارك <تصفيق> <تصفيق> انتم تقولوا تقول الصحراء ما فيها سطر ما كاين أدم ما شي واحد قافل لا في السطات ولا في البروج ولا في... جر جر جر جر جر الحولي اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. الناس هما اللهم بارك، اللهم بارك بارك الله فيك. اللهم بارك يا رب. الرحمن، ما بارك الله باش ديالك لا بغيت تعرف دراري ديال الله كلشي ديال الله سبحانه وتعالى حنا حنا هما ديال روسنا الحاج شيء ديال الله سبحانه وتعالى بارك الله هرت تحيد صحتك صحتك الله يبارك